V Hradci Králové se o víkendu uskutečnil druhý ročník festivalu regionálních produktů, na kterém se představili tři desítky výrobců z Královéhradeckého kraje. Tohle považujeme za takové naše krajské rodinné stříbro, takže se snažíme tyto producenty propagovat, k tomu slouží tato akce, ale i spousta dalších. V rámci akce došlo také na předání titulů Regionální potravina Královéhradeckého kraje. Což je prestižní soutěž, která je určená pro potravináře z našeho kraje a která vlastně je pod hlavičkou Ministerstva zemědělství České republiky. Připraven byl také doprovodný program. Hudební vystoupení, Sokolník, Děti potěšily loutkové pohádky, lev gustík, kouzelník a odpoledne byly také oceněny regionální potraviny. Zájem výrobců o soutěž Regionální potravina Královéhradeckého kraje byl vysoký. Do letošního ročníku se přihlásilo 38 výrobců se 161 výrobky. Vítězové byly oceněni v devíti kategoriích a zároveň byly uděleny i tři ceny hejtmana Královéhradeckého kraje. Výsledky soutěže naleznete na webu krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo na hradec -králové org.